<coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Muharram tahun 1443 Hijrah. Hari ini kita masuk di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sakibaki daripada hadis 40 yang saya baca beberapa kali pagi hari Jumaat kecuali dua bulan lepas dah Berarti daripada uh, Baca pagi-pagi Lepas pada semaya subuh Pagi hari ini uh, Hadis yang ke-29 Di dalam kitab Pak Pulah Hadis yang dihipung oleh Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Hadis daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata Qultu ya Rasulullah Akhbirni bi'amalin Yudakhilunil jannah Wayuba'iduni min'anil nar Wahai rasulullah ceritakanlah kepadaku amalan yang membawa aku masuk ke syurga dan menjauhkan aku daripada neraka qala nabi sebut laqad sa'alta an 'azim wa innahu laysirun 'ala man yasarahu allah ta'ala 'alayh nabi jawab kepada muaz sesungguhnya engkau menanyo tentang perkara yang besar sesungguhnya Benda ni adalah mudah bagi orang aw yang Allah Taala wui kemudahan kepada dia. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimussalah wa tutiz wa tutiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait. Nabi sebut honey sebagai muqaddimah. Iaitu nya boleh masuk syurga ni jauh daripada dengan aku. Mung beribadah Kepada Allah Jangir Ataupun tidak kamu syirik Dengan niur Sesuatu Ini mula-mula sekali Semayir lima waktu Bayar zakat Puasa Ramadan Dan mengerja ibadah haji Thumma qal Ala adun luka ala abuha bil khair Nabi Tanyo Muaz Sekali dah ambil jawab Nabi Tanyo semula Tanyo ni bukan arti Hak muaz tanya nabi tak tapi nabi jawab sebagai lebih pada tu lagi mun nak aku nak tunjuk kepadamu p2p2 kebaikan iaitu ke. nabi sebut as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar puasa itu adalah benteng benteng macam mana puasa tu adalah supo dengan pagar, supo dengan kampeng. Nah, supo dengan dinding yang orang biasanya apabila dia puasa dia tak buat maksiat. Tapi kalau sekiranya orang puasa tu duduk pergi buat juga maksiat, ceh katanya puasa dia Buka dinding. Sebab tu, nah roletnya orang dia puasa insya-Allah dia tak kecek benda tak baik, dia tak pergi buat maksiat, dia tak karuk. Ha ni adalah dalil yang menunjukkan bahawa poso tu adalah jannah. Neh bacaonya jannah. Tulis supo ya jannah, jannah atau ha, jannah supo. Maknanya nyow? Kalau jannah, maknanya syurga, surga? Kebong. Jannah, mana nyow jing? Jannah, mana dinding? Tengok kalau dah tak boleh baik baca jannah belaka. Nak gitulah. وصدق تطفئ الخطية kamaiotfi ulma'un nar sedekah sama ada duit makan minum benda-benda yang kita beri kepada orang dinamakan sedekah boleh menghapuskan kesalahan kesilap per dosa seperti mana Air menghembuskan api sebab itu kita digalakkan supaya bersedekah nah gitulah wasadatur rajuli fi jawfil Nabi sebut pula, iaitunya orang yang semaya pada tengah mandir. MasyaAllah, hari ini kita pun kena perhidup semaya tahajud. Kalau boleh, walaupun dua raka'at belum pada orang nak berhidup subuh pun kena widir semua. Dua raka'at, hari ini suk-suk tak ada dah tu. Apa tah lagi, kalau sekiranya kita boleh istiqamah. Sokmo sokmo bangun semaya tahajjud belum pada orang bes subuh tu kita tremprom siap dah. Yang semaya lepas tu with there sokmo sunat subuh. Hak ni kalau boleh jangan tinggal sama sekali. Sehingga nabi biasa qada solat sunat subuh. Ni pernah berlaku. Nak ayat katanya boleh qada sunat subuh ni lepas daripada semaya subuh. Wa salatu ar-rajuli fi jawfin layl. Dan Seseorang Semaya pada waktu Tengah-tengah malam, Iaitunya semaya waktu Semaya tahajud Thumma tala Nabi baca Tata jafajunubuhum A'anil madaji' Yada'una rabbahum khawfahum Watama'um Wa, wa mimma razaqnahum Yunfiqoon Fala ta'alamu nafsun Ma'ukhfialahum Min kurrati a'yun Jazaa'an bima kanu ya'amaloon Ini yani Nabi baca Iaitu apa Tata jafajunubuhum A'anil madaji' Saya baca tengok dah Dalam, dalam terjemah pimpinan Al rahman Iaitunya Allah Orang-orang ya, yang beriming Masya Allah Ya pakat bangun Mereka merenggangkan diri mereka Tempat tidur Maknanya sedikit sangat tidur Kerana ke apa? Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-aman soleh tu orang mukmin yang sebenar Bukir tidur jenera, apa Tidur Sedak Jenerak Niyak Tak mesti bangun Semayang ni Masya Allah Teruk benar lah tu Manusia Dia siapa Katanya aku nak tidur sedak Allah okay, Katanya orang tu Dia tak malak lah Dalam hidup dia Nak Orang Islam sebenar Bangun Tidur tu Maknanya Pormak Padi Bukir Siapa ke Sikit do'ah Tidur pun tak leher kak. Banyak do'ah Pun tak malak dia jadi babamalet mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaan-Nya. Pasroliknya orang dia bangun semaya tahajud ni. Sama ada dalam semaya dia ada dalam sujud dia ataupun dan di luar semaya akak tangih berdoa. Semua tu minta benda-benda molek berlaku. Nak minta supaya Allah Taala jauhkan dia daripada pening akuwi selamat di dunia dan sebagainya. Takut kepada murka. Murka-murka ni maknanya marahlah. Minta supaya Allah jauhkan Malah kepada dia Serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi Kereta airnya oh, nak. Dan mereka selalu pula Mendermakan sebahagia dari apa Yang kami berikan kepada mereka ha, Ini masuk di dalam Bak sedekoh nak. Ajar kita semua Supaya bersedekah. Ayat so lagi maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persedia yang telah dirahsiakan untuk mereka ni, untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Ada siapa tahu? Ni Tuhan duk susuk rahsia ni. Tak ada siapa yang tahu. Hak. Nak mari sikit lagi di akhirat ialitunya di dada syurga. dan <coughs> dalam syurga sebagai balasah jazaan li sebagai balasah bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ha inilah yang kita harap mujur kita ni ada akhirat sebagai kamlangcai kepada kita. Kalaulah tak ada akhirat kita buat amal tak tahu hatinya, buat molek buat sikit, buat sikit, buat maksiat banyak dosa pun serupa belaka. Tak ada faedah. Kalau kita fikir dengan, dengan apa nak otak kita pasal demo buat sikit nak kita buat banyak supoya pun tak ada baidahnya tak ada paedah buat banyak buat sikit padahal dengan sebab ke apa dah supoya kucing cu cu alih saya tak alih dengan kucing geli itu apa supoya amalan kalau sekiranya banyak sikit tapi Allah Taala dia sedia Masya Allah kepada siapa tu kepada orang yang mengerjakan kebaikan jazaa' an bi maa kaanu ya'malu masyaallah nak gitulah summa qaal lepas pada tu nabi sebut lagi ana ukhbiruka bi raasil bi raasil amri wa amudihi wa zirwati sanami aku nak wa'iat kepada muhi hey, muaz Mu, hey, mu nak dak kemucuk amale kemucuk usaha di dalam hidupmu Masya Allah, wah, ke apa eh? Kepasang kemocok-kemocok belakang. Suk-suk tinggi. Nabi pun kata, Qultu Kul, bala ya Rasulullah. Mu'az pun jawab kepada Nabi. Bahkan wahai Rasulullah. Raya lah, saya nak dengar ni. Lepas tu, wah Nabi raya ni. Wahak molek like belakang. Nabi katakan, Rasul Amri Al-Islam. Kemocok dalam hidup mu iaitu nya Islam. Maknanya kalau dia tak ada Islam, tak sah lah katanya. Mu nak pergi masuk syurga, masuk syurga kau Tuhan nak redha tak ada. Sebab tu kita alhamdulillah kena berasa, mujur berasa redha Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Nak kena mengucap somo kita ni. Walaupun orang islah dah pun, kena ada baru sama email kita. La ilaha illallah. Kena ada baru sama. Luar semaya, dah leh semaya, hak tu hak cerah dah. Nak? Luar semaya pun, kena ada baru sama. Wa'amuduhu as-sada. Iaitunya, tiya islah tu, <coughs> iaitunya semaya. Tak ada tiya, tak ada islah. Sebab tu, orang tinggal semaya, bermaknanya orang tu, orang bukan islam. Siapa ada lagi masa boleh kita rayak kepada cerak-cerak kepada sangkum kita masyarakat kita. Orang tak semaya ke kafe. Tapi dewasa tak gamuk gitu, ponsei dah. Masa tak gamu. Eh. Orang tak semaya jadi kafe. Padahal nama mudoh Allah nama meyah. Meyah tak semaya. Allah tak semaya. Maksud tak ada roh. Kita nak bagi hukum lagu mana? Sebab tu dalam sangkum kita ni epok bang. Kita nak bagi hukum orang kafe nang tak semayel tu usaha tak jamuk padahal nabi nabi raya baik lalu dah orang tak semayel orang tu kafe, pas kita nak gi raya lagu mana ko ko, ko, sang, <coughs> ko sangkong katanya mung tak semayel mu kafir kalau dah mati, tak boleh panai ada kubur islam pas kita nak gi nak gi buat mana dah orang ni tak semayel nak gi um, nak gi ambil mayat dia gi, gi bakar mm gagah kemak adalah sangkong sana nak ambil dolah pergi bakar ha tu kita nak pergi royak katanya yang ni orang kafe ni orang tak semaya payah nak pergi sebut lagu tu belalah tak apalah sebab dia anak anak apa anak cucu orang Islam dia juga nama dia Allah walaupun dia tak semaya tak apalah pakai seruah kepada Tuhan eh. hak tu dah jadi tak apalah torong-torong padahal dan Islam ni masya-Allah orang yang sengaja tak semaya sengaja hina kepada hukum Islam ni jatuh agama jadi murtad wadhir wa tusanamihi al jihad nabi royak ha ha kemocok kemocok berlaku ni iaitu nya al jihad jihad fi sabilillah hak paling tinggi sekali iaitu nya perang perang untuk lawan orang kafir yang rukran rukran yang apa yang mari serang orang okay, islam ataupun orang okay, <coughs> orang okay, islam kena dok pong negeri dia tanah air dia Diri dia, nyawa dia, harta benar dia. Dia lah berlakon, masuk dalam jihad. Lepas tu, maksud jihad tu bukan duduk di perih sahaja. Dah bahkan, apa ni, ia panggil, koplik, yoi, daripada jihad saat ni, termasuknya, menegak kebenaran. Rayak benar, benar sungguh, mengajar ceramah, nulih. Rayak benar-benar, menegakkan agama. Thummaqan. Panjirah hadis ni, Nabi sebut lagi, Ana akhbiruka bimila kadzalika kulli Munak dak aku nak wayak kepada mu benar hok boleh bujadi merangkumi khrob kelong sumuh hok dok wayak sat ni qultu bada ya rasulullah Muaz jawab kepada nabi bahkan ya rasulullah Wayaklah kepada saya maknanya kalau dia tak kuasa nak go tu, nak gani tapi benda-benda hok -benda pasal boleh amal boleh boleh boleh boleh buat sungguh-sungguh. Apa tu? Fa Nabi wallah neh, Nabi jelah lidah dia. Jelah lidah Nabi begel. Ha tu. Wa qul kuffa 'alaika Nabi katanya mujagah molek. Mengjaga molek hak ni. Qultu bala ya nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Muaz tanya Nabi, Wahai hay Rasulullah Wahai Nabi Allah adakah kita akan dikira dosa dengan sebab hak ni hak kita duk kecik hari-hari-hari hari ni Faqala fakiltka ummuk ya muaz Nabi supoh demi ibumu mana ni nak kat dalam istilah bahasa Arab benar dan sespes sebut ibu bapak ni nak ayat ayatnya sungguh Melayu-melayu kita panggil tobak pun bapak ni dengar aku nak royak ni Ha gitulah. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala mana manakhirihim illa hasa'id ansinatihim. Nabi ayat katanya tidak ke manusia disemai muka, di muka masuk dalam api ni ke dengan sebab benda ha yo buat ataupun dengan sebab lidah ha dok kecek hari-hari hari-hari sebab nilah manusia disemai muka masuk dalam api ni ke. Nabi tanya jadi bila Muaz dia dengar daripada hak nabi, kecek nabi tanya nabi wayak sat ya gambar lalu katanya. Memang hak ni lah. Hak penting. Sebab tu kita boleh banyak benar-benar yang dicebok daripada hadis sahih pagi hari ni ni. Iaitu nya perkara yang mula-mula sekali saya raikah dah, iaitu beribadat kepada Allah. Itu apa ni? Jauh daripada Niyaka masuk ke syurga Nabi pun jawab Beribadah kepada Allah Semayah Keluazaka Pasal Ramadan Mengerja ibadah haji Pasal adalah Benteng Sedekah adalah Boleh menghapuskan kejahatan Dosa Lepas tu waktu malam Ibadah waktu malam adalah keadaan berdoa Harap Rahmat Allah Ta'ala Redha Allah Ta'ala Alhamdulillah Lepas tu Lain pada tu Iaitu Islah semayeh nah jihad lagi jaga lidah kita daripada kecek benar-benar tak molek hari-hari ni saya nak akhirat hari kalau dah kita tak ngumpak hau saya berasa katanya sudjord lidah kita ni. tak kecek hau tak kata kat orang tak apa alhamdulillah muju tapi kalau sekiranya hari-hari hidup benar rapuh benar muluk Oh, sedap benar kata ke orang berak, berak, berak, berak, berak. Pasal, sedap duduk. Ha tu cek katanya. Belah lah, mari semaya, jemuk. Oh, nah, dahi, teh, setengah-setengah hari. Tapi mulut tak jaga. Tak ada di, tak ada di. Nah, jagalah mulut kita, perbuatan kita, semua gerak-geri kita mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi perkara baik dalam hidup kita. Wallahu ala sallallahu alaihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh